we don't want him, Yes, I Unstoppable! yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm going to go to Rock, pepper, scissors! <laughs> on? One, two, three. Yes! You're the winner. I I'm the best! <laughs> <laughs> I Here! Keep the chain! <laughs> Ultra kill! <-care. laughs> Humiliation. sorry! I'm got I'm sorry! What?! <laughs> Oh god. yeah. I feel me. It killed. What the Humiliation. Humiliation. Humiliation. Dominating. <laughs> <Humiliation. laughs> Jeg kan ikke jeg kan i hvert fald ikke finde nogen røde Jo, nu kan jeg Der står nogen oppe på sandtempelet Så, Sådan der, død God nu kan jeg ramme den der Jeg kan ikke ramme den sniper Jeg kan IKKE ramme sniperen Jeg gentager også, og sån der Så jeg, jeg synes, jeg ikke få min hæt det er det. Er der, der er, det shit godt det stivhed. jeg råd. tror jeg faktisk. Også. det. er det så Det det synes jeg ikke, det synes jeg. Ikke. jeg synes, der er der er nede og øhm, the condum never really was yeah mange a little bit to spice oh it was i kødte der der Jesus Christ Der var ikke der Jeg Det var er Like no, no, no. Oh no, oh no, oh no Oh, oh no, come on. Can't hit it. That was me, that the No! Come back! No, Yeah, yeah. Hindu. Det ikke bare med på at vores så var der så her en sniper, så han bliver hittet. Shit ja, <coughs> shit et headshot man. det var helt sindssygt Jeg synes, der er mega mange over og på der monster ja det var Martin! Hvad var du nu? Der var... Du um... må ikke synge den sang. Der er copyright på. Den du lige har synget. Bare stop at synge, mand! Der er copyright på. Humiliation. Copyrights! Hvorfor oh, skyder min tit? Hvorfor skyder vores team-ail med lige fjeset? <tryk> Hvad som er YouTube? Ja, det er faktisk. Selv, især det er et, andet, så er det, et <går> det, det Det var, bare, det var, bare andet, det var en andet, det er andet, som er wow, Martin, mangler kun ét kill, så for en headhunter. Det er, du er, det er der, jeg Okay, jeg tror, jeg mangler ét kill mere, så. Hvorfor har oh, en på efter mig? du der ikke mig Nå, for et, to. Er det en vores? Er det, en det, nej, det. det var Aj, nej. <laughs> Så får jeg et monster kill! Det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil have Det er en Nej, så misser jeg skuddet! Må jeg bare ikke? Der yes. er en skav, hoppe lige op i luften. Nej, så da jeg ikke! Okay, det er da. Nu må han satme stop, med at skyde efter mig. Du skal Han der er vores teammate. Han der er Lukas King. Han skyder hele tiden efter mig. Kæft, det ned. Holy shit, Hvorfor Easy. Godt, der er det, vi lige møttet. game over grønt I'm there anola sich kurz an der garten okay yeah, let's go gibt ein neues songt I'll controls and I fuck okay I see you monster kill kill kill kill shot plaques okay, the Don't think about What the fuck's that not No no no no no no don't shoot me What the fuck I'm still sniper Jeg kan ikke om jeg bliver flækket. Nå, no, det var der. Sorry. er med en fuld som er i sort modellen. Ja, det er det. Med på med de i pæk i lille. Og bruises og grey banners i gul. Og så er jeg nok den eneste, der er også på den. Det tror jeg også. I feel that rare drop. Rare, rare, Your phone. Hey, okay. <laughs> I believe I can fly. I believe no, I can touch this guy. I I <laughs> this to <laughs> that was Oh shit, I to I look my door. I again, Humiliation. Okay. sure. So then, jeg kan ikke kill mere så har jeg i topen last skær her. på andre have en Oh, he's bargaining, he's on top. I'm going to get 1 kill han reviler mig lige i gang med at prøve at komme ind til der er en kapital i det der trådhus Det kan jeg sgu godt til Nope Og nu prøver han det fandme igen De til at komme ind, og kan det de så? Okay, godt Jeg der kommer en skauden eller en heavy? Eller <laughs> <laughs> oh, nej, jeg tror han, jeg tror ikke, vi kommer ind. Jo, der kommer en heavy ind, der kommer en heavy ind med det samme. Killing spree. Ja, jeg er min her. Humiliation. Hæhæh, der kommer, Der en der, der kommer masser af fjell. det, er, jeg du Jeg har ikke skud, Martin. Jeg har ikke flere skud, og der er sådan en ähm, Tingling, som der fyrer de, der bomber i efter mig. Oh no! Oh no! er på skud. Det er så Okay, Humiliation. Humiliation. No, okay. Okay, der kommer en... ...gummetængel. Øh, Nej, det går ikke. Det går Okay, jeg står og kamevejen ved portalen. Hvilket er det Humiliation. Hvor Det var på, Han var på vores team. Jeg skal også Hvad Er vi? Ow! What the fuck? Ah, please give me the wreck and to the Oh! Dominating. Whoa, dude. If many kills at it. Here for fandme mange kills det her. Huh? Ja, man, jeg, har fået, jeg har lige fået fem What kills, 10 sekunder. Know, Impressive. I døde. jeg dør Benny Boy! Benny Humiliation! Benny Boy! Kommer op og ned af din klamme med gæde. op og ned af din klamme Han ja, der det er bare ikke du har. Brug... Jeg er jo stå oppe og sige, har det Dominating! Heavy, lover, heavy lover. Gentær, nej, det, han er på vores team. Dominating! God. <Kræk> Åh, det er ikke rigtigt. en det er hel for Ja, har ja, det er skudt tilbage. Kom her, den her skal Nej! Wow. Okay. Du skal stå op på kisten, du Åh! Du der. Oh. Og det vil jeg med, med det kunne du rigtig godt tænke dig at se. Follow me, Doctor! Follow me this right We Just go together, to Doctor! In to time, Doctor! Who is love doctor. this, Doctor? Doctor! him, Doctor! Doctor! Oh! Oh! She I am charged! Fuck oh, no. oh hey, oh. were oh. Hey. Oh. Oh. <skrush> diamond. Uh. Whoa, I'm going to saw your bones. Jeg er helt over. Okay. Jeg dit liv. Sig tak. Okay. Spil Oh okay, no. my God. Cocaine him! Oh so my God. Oh my Lord. Let me see where you heard. Humiliation. Ja, ja, bah. Nej, Martin, det siger alle. Nej, så du kommer om bag dig, det kommer om bag Er <laughs> Let's go hmm? <laughs> Boy. <Shall we>? Boy. <laughs> <laughs> <Come> on in <laughs> Come Where <on>. Okay. <laughs> <laughs> Oh. Oh. I sikkert overkommunikation? Hvad Ej, det er Hvad har Doktor! få I men. Dominating! Det endte, da vi Nej! Hey! Jeg ved godt, hvor I er nu. Så er det? Så jeg? Du er perfekt, doktor. Så jeg er det? Ja. Oh. Oh. You, you are great doctor. You are You are great doctor. Get up and of a shoulder, I got it. Rampage! Ready to charge! Hello. Okay. Morgen. Hvor Ja, du henne? Okay. Ja, de, jeg er ikke i uh, hvis jeg nu siger, I believe I can fly. I believe I can touch. Up i himlen. Hvad var du? Lukas kan ikke flæk, mig. Forklarer man smut. Hvor yeah. Back. Back. I do not think we the body bags. Hvad? Jeg vil have bæltet. Den der. Band boy, han har Champions League bæltet. Kan du Point hvor mange points man har? Killing spree. <tryk> Min, mm min, nej, Ja, Der er lige Ja, du lille. Oh, it's no, it's no! Medic! Yeah, he's like two okay, I'm going to do it again. Gonna to do it I'm <laughs> <laughs> <laughs> Oh! Hvad Ikke? I fire, fire on fire! Doktor! Kommer du, kommer du, kommer du! Der er ingen til at bekymre. du Er af er jo Der er <føk> <føk> en Kom, vi skal flikken. Jeg kommer dødelig, mand! Jeg brænder på dig! Hvorfor mig? fucking hacker! Jeg David, den den jeg den jeg um den vi stiller I am Og den fattminute. der, det Jeg dig. Vil efter mig? du Nej okay. Jeg må se, hvor mange point jeg har. Nej, nej. Hvor man ikke gør det løs, sådan der, man. Det Vi skulle Jeg kan være skyde, Den nærmeste han der Jeg har 1.069 Nej, der står sådan i starten der i starten eller i slutningen Hvad er så? Kan det, er Nå, med? så har jeg 1.000 I starten, der står sådan 1.787 Skal Nej, du skal herovre! Så går det herovre Øh Okay, så har jeg 1.000 jeg ja, så står der. Så går det til 1.790. Hvad er sit, den så! Jeg har gået af! Jeg er on fire! Fuck hvor funny! dominating Ja ich bin. Wie man yeah, like right. oh. an yeah. uh, Uuuu pluggưåov det Ikke det Party party party fuld Ja det er bedre Fisk de bukser Tror jeg bedre det skulle jeg kæmpe om. Jeg kæmper nu. Jeg Kom nu! Kører du den næste? Ja! Ja! Jeg <skrønge> Fak, er den næste. Ja! Ja! Det, der er faktisk snakkede det? Kan du det der med? Det var det, der snakkede det tidligere. Ja, har skal Hvad gjorde vi, hvis hvad, gjorde vi, hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke vidste, hvad det var? Jeg skal med! Så plakker vi bare hinanden. Så plakker vi bare begge to. Ah! Jeg har 1739 Nej, altså jeg, skal... ha. okay. jeg, jeg har taget points Fisk ligger lige Jeg har spillet så det sætten. ja ja Nej, jeg hvad f*** laver jeg? Oh, Au, jeg vil gå lige væk derfra. far. Okay. Det var ikke 3 sekunder. Du har 2. Det er en rot i. Au! Oh. Vi skal bare skæd og spære os. En eller anden. Jeg ved jo ikke. Ja. Jeg tænker Han der, også Og så ser jeg den Nej, Jeg skudde mig lige før Eller er i mine arme Sådan Der er en om mig, jeg kan mute Det var dig, der mig Nå no, da, en. Double kill, double kill. Skal du Rampage. Der tror jeg, jeg Oh shit, der er faktisk en box in in box Fuck, a bang box yeah, i voksringen. Der er vortretalt drømmer inde i voksringen. Fuck, der er bare i voksringen. Hvad sker Altså, du hjælpe mig herinde? Ja, er Okay, jeg jeg bakko, jeg bare med mega potentiale, det bare Jo. Der skifter her. Jeg tager jeg min black box, for den skrædder mest. mest. Rampo! så heller game OP. <laughs> Double Ja. Jeg Okay, du ved godt, at Ja, Ej, det Du yeah. yes. Mhm, mm du har 1.000. Nej, det er godt god Det er noget med... Det er noget med, man kan få, man få side, Det er godt hvis man har det. Side, ja. Det er, eller, eller det så også med hættet ha og aldrig? Det, uh, det gælder med alt genstand, det gælder alt genstand. Oh det ikke mm. kun <tryk> altså, en det er kun dem øh, de de de der ikke de blevet Ja. Mm, altså er det dem der er blevet til det er det uh, Åh, jeg think it would be a bit of Jeg pain Ow! There's a gun There I help, I need some help Oh, now Oh so, so. a dick so, Yeah, yeah. So, so.